برأيك اليوم نظرة المجتمع للملتزم أو الإسلامي شلونه اليوم نشوف إحنا بصراحة خاصة الشباب اليوم الملتزم يباعوله بنظرة بنظرة إزدراء مو مثل ما كان ينظر إليه سابقًا من حق شنو اللي وصل إلى هذه؟ من حق الشعب لما ينظر إلي أني كإزدراء لما أنا تكلمنا الان لما إحنا رجل الدين دخل بالسياسة وما غير أو بدأ يجامل السياسي ويلمع صورته ويتمسح له ويتملق له وهو يشوفه الان يعني يديه متلطختان بدم ويأكل الدم ويأكل حقوق الناس وهو يمص دماء الفقراء ثم انا آتي ابارك له ماذا تنتظر من الشاب؟ يعني اجعلني انا قديس انت يقول لي لك انت أنت صورتك ت... صورة قديس لكن أنت أعمالك أعمال إبليس نعم. هو إذا ينظر لي فطبعا يصير ردة عنده فسبب ردة الشباب كثير من... لأننا نتملق للسلطان فصار عنده ردة فعلي وعار صراطين طبعا نعم. قال معقوله يعني هذا الدين إذا أنا هذا الدين هذا أكفر به دين السنة ودين الشيعة نعم. يقول لك أنا إذا هذا الدين وأنا أنظر لك أنه أنت حتى لا تملك بعدين أنت تمسح له وهو قاتل وسيفه يقطر دم